Всім привіт, друзі, ну що, сьогодні хочу похвалитися обновочкою, ті, хто за мною давненько всі знають, що мені подобається фірма Макіта, бо в мене є чимало Макітовського інструменту, навіть отут я спакував вже інструмент, на завтра приготувався їхати на монтаж дверей. От є макіта, теж треба зараз обдуть її, бо трішки неї сьогодні її ще не обдув. Ну і, як то кажуть, інструменту макіту в мене чималенько, ще там тумбочці є різного характеру. Ну і цей раз я не втримався з цією макітою і купив собі подібний інструмент. Ну що я вам хочу сказати, друзі, з цього приводу. Це невелике досягнення, тут діло в тому, що в мене Дуже така любов саме до цього фрезера, така затяжна, можна сказати. Давайте почнемо з того, що в мене в регіоні є магазинчик, де продають електроінструменти, бензоінструменти, от, і я постійно туди заходив за деякими деталями, деталями до бензопил, там бензокоси собі по, по дому. От. І постійно він сто... був на вході, стояв. саме цей фрезер, не який інший, не яка інша там, можливо, там по кодам чи ще щось, а саме цей фрезер, він був один у нього, у цього продавця, він постійно стояв у нього на вході разом там з іншим електроінструментом. І постійно я на нього дивився, думаю, купить чи не купить, думаю, та наче так обходився. Можна сказати, в мене є і менший фрезер, наче за подібні легенькі, думаю, можна і ним потягати. Але все одно я постійно на нього заглядався і думаю, куплю, куплю, куплю. Ну, прийшов такий момент, що я зайшов в магазин, так, шукав собі дриль, ну і взяв в руки його так, в цей фрезер і кажу, Скільки він коштує? Він каже, за 2000 віддам, хоча в інтернеті зараз 2400 він коштує, можливо, де і дорожче, ну може й дешевше, він каже, за дві одам, бо я його купував ще, хто зна скільки, коли років назад, він в мене стоїть, і я його хочу продати, вернути те, що, наче, ну, те, що потратив, ніби там. Ну, все одно він наварив, наварив, це не без того, але діло в тім, що все-таки він попросив за нього дві тисячі. От. Ну, я вже думаю, все, досить тягти, знаєте, як ото з дівчиною зустрічали-зустрічали лися 10 років, а тут все, досить тягти, давай переїжджай до мене, так само я до цієї макіти. Дорогенька, ти їдеш до мене. От. Але діло в тім, що я навіть не знаю, як сказати. От на всіх макітах, да, там написано, дивіться, да. На цій давайте подивимось. Ой-ой-ой-ой, я так замотав. Завжди так роблю, хоча не потрібно. О, то тут -то. Фокусуйся фокусуюся. Мадин USA. Так, так. От тут. Мадин USA. А тут, мабуть, Моденчина. да, сделано в Китае, все Моденчина сделано в Китае, вот, есть у меня тут -то... давайте, я достану. Вообще, Румыния, маден Румыния, да, а тут я, ну, не могу разобрать. Чи мене десь накололи, чи що? Ну, тут написано Японія. Як правильно це все діло розшифрувати? Я кругом обдивився на книжці, і все, і кругом, все-все-все. Ніби і ось ось значок не от пластмасовий, от, я його так все, ну і... Провід такий як потрібно, внучкий м'якенький, на дотик приємний, знаєте, ну, такий як Макітовський, <кій> не дурня, бо в мене підробка ядри, то там зразу відчувається все, От, ну і навіть і не знаю, От, є... що воно і таке за напис, ось бачите на книжці такий самий напис. От, і або, знаєте, або я себе обманюю, от, або мене надули, але й коробочка, так як відповідно повинна бути, штрих-код. Сьогодні ввечері хочу пробити по інтернету, подивитися по цьому, по номеру оцею, ось бачите, 2010 рік виробленийший. От то, можливо, це ще й Японія виготовляла чисто. <хи> я навіть не знаю, якщо чесно, от, я по цьому номерку хочу пробити, чи він числиться на сайті. Ну, запевний сказав, що на сайті пробити. ну, Що я хочу сказати, я в цьому магазині купував оцей лобзик. От. І він теж доволі довго в нього там перебував. Тому що це ще руминський лобзик. І повірте мені, цей лобзик відпрацював уже три роки, четвертий рік працює. Я лише тільки отута ролики міняв. Ну вже бачу, підошва підтерлась, можна і підошву було поміняти. Так, розбирав тут смазував це все діло. От, ну, як то кажуть, працює він відмінно. Гарна пилочка і гей-гей-гей. Так що, от така ситуація з таким інструментом. Не знаю, навіть на кулір камера передає отакий от колір. От. Якщо порівняти, бачите, кольора це наче, трішки інша. Ну, Кольори співпадають, навіть якщо камерою, бо наживу виходить вона зелена, а так камера передає, що ніби таким синім відтінком. От, так що, ну, хоча давайте підрубку, ось др дриль візьму. Зараз я достану, де вона. От у мене підрубка. Бачите? Підрубка, але у підробки тут і кабель такий він. Бачите, наклеєна була макіта. І тут вся ця брехня, ось нічого тут немає, і серійний номер стерся геть, а тут зовсім інше, серійний номер ніби набитий такий, От. Так, що, так що така штуковина, друзі, не знаю, підкажіть ви мені, чи... Можливо це підробка чи ні, ну продавець запевняв, що не підробка, ну і ти більший продавець такий, що я ж кажу, що я в нього купляв е оцю всю біду, і він мені, як то кажуть, все це подібне. Ну не знаю, як то кажуть, чекаю на ваші коментарі. А в мене все, друзі. До побачення.